المجموعة جديدة وممتازة جدا اللي كيف ممتازة اه ده حاجة حديثة انا كنت أبو زي في مصلحه مرسي جدا بالسلامة النبي يا ست عايز بريزه والنبي ما تعشش من امبارح والنبي اي حاجه امشي قدامك قصه قدامك يلا امشي امشي اخويا انت وهو امشي إلى ليلتك يا توتي دور على حد يا كابتن؟ اه والنبي يا اخ بعد اذنك في ناس ساكنه في الدور الاول هنا اللي هم جماعه الحاج عبد الحي سليم. مين؟ الحاج عبد الحي سليم. دول مشوا من زمان. مشوا؟ طيب ما عندكش فكره راحوا فين؟ معرفش والله بس بيقولوا ان هو في السجن بقاله له كام سنه. سجن؟ انهي سجن؟ الله اعلم. متشكر. تشرب حاجة. تشكر. سلام عليكم. قعدت موتوا يلا اوعى يا عم كده اتعوروا بعد بس يلا قوم اجري يا اجري اوعى يا عم اياد إيوة. إيوة بس انت ايه مالك عامل في عشر الجلة مالك فيه 10 رجاله فوق بعض كده مالك في ايه خليته اجري اسمك ايه وانت مال رد بلاش لماق اسمك ايه اسمي رز اروح الجيزه الزرقاء يا ساده يا ده مش بكلمك هنا اروح الجيزه ازاي مواصلات لا كعاب يا فتي طب ما تقول لي اروح ازاي ما انت مفتح كده تعال اشوف لك توصيل تعال ما اتنحش اتنحش اتكلم عيد انت بتضربه ليه بقى يا خد سجاره مني سجاره ايه وانت كلك عقده بتشرب سجاير من دلوقتي ميلك تشكر خليك ربنا خليك يا حبيبي. السلام عليكم وعليكم السلام يا ترى صبحي موجود؟ اقول له مين؟ تيتو اه تيتو حمد لله على السلامة تيتو ازيك يا صبحي ازيك يا ولد ليك وحشة والله وأنت كمان أخبرك إيه؟ الحمد لله رضا والله زمان تعالى مش هتقل عليك هم يومين ويحلها ربنا بعد كده عيب ما تقولش الكلام ده يا تيتو أنا مش ناسي وقفتك جنبي في السجن صبحي الأوضة جاهزة عايز مني أي حاجة تانية؟ ما تحرمش طيب أنا همشي بقى اصبري شوية وهنزل أروحك طيب أوكي خلينا نتكلم في الشغل ليك في السواقة ضرب النار أنت عارف يا صبح اخو الجن بس يعني ما تقلقش لسه قدامنا وقت بقول لك إيه ما تخلعني مش الشغلانه دي ابوس ايدك، انا ما صدقت خرجت. يا ابني انا عايز اطلع لك قرشين. الدنيا اشفرت وما بقتش زي الاول. لا هتعرف تشتغل شغلانه شريفه ولا هتعرف تعمل فلوس. ما تقلقش انا رتب كل حاجه. بس انت أقدم المشيئه. ان شاء الله. <تصفيق> اه عربي بقى ما بتشوفش الحاجات دي في بيوتك كي شو قفل التلفزيون منزل تحت وفتح عينيك يلا عربي تيتو غير و روق وقفل ورايا ايه الاخبار تحت لسه يا فندم فيش اي حاجه انا كويس واول ما تجري يوصل كلمني اورا اجهز يلا الناس وصلوا عددهم كام خزنة كام. الخزنه كام <تسجد> القابل خزنه كام <تسجد> مش سامعني كويس صح وصلوا انت كمان تاجر الاثار وصل يا فندم طب تمام سياده العميد حنسيبهم شويه ونهكم بس مش كتير ربنا طب شكرا يا فندم شكرا نجهز الكاميرا طيب تمام تمام يا ريس في ما بيردوش يعني ايه ما بيردوش الناس من هيكبس هناك بوليس اللي هيكبس من يكون رقم الخزنة встреча в субботу شكلك نظيف شكلك حكومه الفلوس لا نصيب و الرجال حلال عليك عملية ب 200,000 أخضر بتطلع لهم منها ملاليم هو ده الاتفاق وبعدين أنت مال أهلك؟ اسمع أنت جايز ما تعرفنيش بس أكيد تعرف صبحي كويس يعني أكيد عارف أن وراكم لحم وأنت بقى مين عمكم اللحم خد ياض الفلوس دي يلا غور من هنا نزل إيدك نزل تعرف أنت عارف أنت بتكلم مين؟ ظابط ان شاء الله تكون حتى وزير انا بتكلم في حقه تامه عايز تفهمني ان لو اديتك الفلوس هتروح تديها لعياله ماشي ولا تزعل نفسك قال مليان اللي انت عملته ده لو طلع بجد تبقى انت فعلا مو نظيف ما تعرفناش انا بابا يلا جبت عربية ولا لسه يا تيتو؟ من هنا يا باشا الشقة الجديدة اللي أنا خدتها دي قطم رقبتي. ربنا بناني بمهندس ديكور مقلبني في 200,000 جنيه لغاية دلوقتي. ليه كده؟ أنا عارف. أهو كل ما يجيب شيتعفش يقول لا أصل ده موديرن فغالي. مم. أصل ده اسمه كده كلاسيك كلاسيك والله فغالي. ارميه هنا يا تيتو ارميهم هنا. أديني بقى إذا لحد عايز أخلص. طيب أول ما تنزل مصر اشتري أي عربية وما لكش دعوة بالفلوس. أنا هدفعهم لك وأخصمهم لك من أي عملية جاية. ربنا ما يحرمناش منك يا باشا. قول لي بقى يا سيدي مهندس الدكتور قال لك إيه؟ ضحك <تصفيق> عليا. عمال كل شوية يقول لي حاجات مش فاهمها كده لغة، وأنت عارف أنا ماليش في اللغة. يا شقة فين؟ الزمالك. زمالك. لو أهلاوي وغيّرها. <تصفيق> <تصفيق> هات تيتو. ابنك إيه ده يا باشا مش كده؟ مش عايز ترد بلاش دي ورشة أوكر وصواميل بالنهار كل ده تمويل ده مخزن سلاح بطلت من أمتى؟ الدكتور عادني المهم هتلاقي خمسة ستة متوزعين على البوابتين اتنين هنا وتلاتة هنا وواحد ناضرج على أول الشارع وواحد بيأمن من فوق أنت على فكرة هتحتاج رجالة معاك تاني موجودين أهم حاجة عندي إنك تدخل وتخرج في خلال نص ساعة المشوار ده إمتى؟ لما أعرف ميعاد مأموريتنا إحنا الأول ما تنساش تسيب لنا حتتين سلاح علشان نحرزهم وإلا القضية هتبوظ أنت تؤمر يا باشا ده إحنا نسيب السلاح كله مش لي بقى اسمك الحقيقي إيه؟ تاخذنيش يعني رمز دي مش لاقية على سعادتك طبعا خير يا رفعت باشا يعني إيه يا حسن؟ يعني إيه؟ في مال دي بقى 48 ساعه الوضع عندك يعني مش عارف تطلع منه في حاجه يا باشا الواحد خايف ومش عايز اتكلف حضرتك اكتر واحد عارف ان الناس دي ما كانتش بتجيلك غير بالضرب دلوقتي الواحد مش عارف يعمل ايه اتحايل عليهم عشان ينطق في سكاك ثانيه كتير يا حسن صباح الخير يا حسام الله يخليك فوق على قضيه الله يبارك فيك المنوره في الجرايد الله يخليك يا فندم اتعلم السياده مبروك سامي ده بقى هتشوفه بعد كده هيبقى زي الفل يعني انا متصل بيا واداني معلومه ان في عيال من سينا معاهم شحنه مخدرات كبيره خليك تكتب لي حاضر يا طب واحنا مالنا يا باشا الوضع طرف والسلاح موجود وعندنا قضيه زي الفل السجون مليانه بالعال دي يا حسن انا عايز الكبار بص يا سيد انت سمعت عن جهاز كشف الكذب اللي بيستعملوه في امريكا ايوه يا, يا باشا كويس احنا عندنا بقى حاجه زيه كده بس بلدي يا سيد اسمع الخراره الخراره دي متوصله بالكهرباء وطالع منها فردتين فرده بنحطها على لسانك وفردة طبعا انت عارف فين. 10,000 فولت يا ابو الصيد خر بقى براحتك وعيش حياتك. بس انا عندي حل تاني. انا هفتح الباب ده واخرجك بنفس شرط واحد. تقول لي على كل كلمه تعرفها. وانا مش ضمني يا باشا لمؤاخذه انكم هتخرجوني من هنا. يا جحش انا مش عايزك انت انا عايز الحمر الكبير. اه انا رقبتي ليك يا باشا. هو ده الكلام. ابو السيد ده بتاعنا يا حسن عايزك تاخد منه كل كلمه يقولها وتروحها على طول اقعد يا سيد فندم فندم راحوا بجد يا فندم؟ ايوه طبعا روحوا بجد امال احنا بنهزر رفعت بيه؟ مم. ايه حكايه الخرارة دي؟ باص هات يا سيدي رفيه. حبيبي رضا تيتو <تصفيق> سكاش الحمد لله مش عايز تشوف انا جايبلك لك معايا ايه المره دي جايب <تصفيق> ليه ده منتعشين <ده> مفي <تصفيق> السلام عليكم عملت ايه يا ابن المفكوكه؟ جبت مصابة اهل المره دي يا واد كل مره تجي لي مصابيح وتجيني في البيت لا يا استهدي ايه؟ بالله استهدي بالله ايه؟ انا اللي جايبه جايبه يا حبيب لا اله الا الله مش ده بيته يا ام بيته ده ده صايع ما يعرفش غير الشارع هو صافي ده في بيتي ولما يا يا يا يا يا فين؟ خش يا بنت جوه استري نفسك بص يا ام ابنك عايز صغير ملوش غير بيته واهله لازم يعيش سنه يعني يروح مدرسه يذاكر يلعب اعايل ايه مدرسة يا بيه بقولك ده بتاع شوارع انت فاكرني مبسوطه برميته كده ده انا طلعت روحي معاه هو القرف اللي انا فيه ده كله والغلب عشان مين ده الصايع ده صايع امسك يا مراد ايه دول دي فلوس عشان رضى من هنا ورايح مش هيسرح في الشارع وزيهم اول كل شهر بشرط يرجع المدرسه يا بيه ده ابن وانا عارفاه لا هيقعد في البيت ولا هيروح مدرسه وانت رحت فين البركة فيك رضا. هو علي يا مرضى. هو أنا قادر عليا بيه. رضا؟ يلا خش استحمى وغير هدومك وابقى أبص عليك من وقت للتاني. ماشي. ما ما قلتليش حضرتك مين يا بيه. مش مهم. المهم إن ربنا بعتله واحد يلحقه. لا إله إلا الله. السلام عليكم. <تصفيق> يا باشا سعادتك زعلان عشان نزلت نزلتله 10,000 جنيه. أنا فاهم سعادتك. هو دخل عربيته القديمة في البيعة. وخلاص عندي زبون هيشيلها على وعشرين واحنا واخدينها منه في وتسعين يعني كسبانين فيها خمسة وعشرين ألف جنيه ايه يعني لما انزل له 10 من سعر الجديده بعد اذنك اه ثانيه واحده يا باشا كنت عايز اخلص في العربيه اللي واقفه دي طب اتفضل يا استريح استريح اتفضل ايوه يا باشا اه اهو آه. وصل اهو طب حتصل بساعتك تاني <تصفيق> ماشي يا باشا طب خلاص, خلاص. سلام <تصفيق> انا <سلامي تصفيق> عشان انا <تصفيق> وصلت <تصفيق> فرس باشا صباح الفل اتفضل يا باشا آه انا آه مجهز آه. ساعاتك الورق ثواني اجيب الملف واقرا اتفضل يا باشا سعادتك بتتقلب نعم سعادتك بيتعمل عليك شغل يا بيه باماره عربيتك القديمه اللي انت مديها لهم بايعها وعشرين الف جنيه ومديك فيها خمسة فيها الف جنيه انا سامع الكلام ده كله في التليفون يا بيه 120؟ الله لو حضرتك انا مالي انا بقول لسعادتك اللي في مصلحتك انت حر ألف مبروك يا باشا. سعادتك هتكتب شيكات بالمبلغ، التواريخ أنا كاتبهم زي ما اتفقنا بالظبط. لو جاهز بالفلوس دلوقتي نخلص، أنا كنت هبيعها حالا. أنا جاهز يا بالفلوس، بس لو تسمح لي أبص على العربية الأول. اتفضل. أهي بره هناك أهي. على الأسطول. إيه؟ عن وبي... لا مفيش حاجة. الأستاذ هيشتري عربيتي على 110. والراجل اللي أنا اديت له كلمة. قل له أي حاجة يا حسين، ده فرق ألف جنيه مش لعبة. فارس بيه، أنا شخصياً هتحمل الفرق ده، بس مش هقدر أرجع في كلمتي. أوكي، هايل. خب بقى ظبط الشيكات دي وأنا أروح أعتذر للأستاذ اللي واقف بره. بس بقول لك يا سحس؟ تشوف له عربية حلوة وتكرمه فيها، مش عايزينه يزعل. <تصفيق> إيه؟ ما استلمتش عربيتك ليه؟ إن شاء الله بكرة. طب واقف هنا بتعمل إيه؟ يعني؟ يمكن ربك يكرم بتاكس تاكس تاكسي؟ في وسط كده اركب يا عم اركب اوصلك في اي حته كتر خيرك يا باشا قلت لي اسمك ايه؟ اصحابي نادولي يقولوا لي تيتو عاشت الاسامي يا استاذ متشكرين جدا على اللي عملته جوه يا واجب. هو الواحد على نفسه الحرام الراجل قاعد بيلاغي الزبون وسبحان شوف انت فايق على العربيه وهو بيعمل ايه؟ فيها واجب؟ يا أخي <تصفيق> يا <عن> الناس اتوحشت ايه <تصفيق> اختار الاكل؟ هناكل يعني ولا ايه خمس دقايق بس يا حبيبتي طيب ابعتهولي بقى على طول اهو اه نرميل افهمت ما شفت الزفت ابراهيم ده ابعتهولي على هنا على طول حاضر أوه. يلا بقى ارفع بقى ومين ميقابل بقى بتبص لمين انت اخرس يا ابراهيم اهو بص لا يا تيتو الشمال الشمال هو اللي بيشوف الشمال يعني جول جول يا سلام ايه رايك يا معلم؟ ما لازم انت تجيب جون يعني شايفني بأهل فيها قوي فارس يعني. طب يلا ناكل. بقول لك ايه؟ ايه؟ شكل كويس. زي الفل. قصدي لبسي لبسي كويس يعني. 100 100 معلم، ايه مالك؟ يلا يلا تبقاش تتكلم كتير. حاضر حاضر. حاضر. مش هتشوف لك شغلانه بقى يا تيتو بدل ما انت قاعد كده. ايدي على كتفك. الفلوس موجوده بس هشغلها في ايه؟ اي حاجه يا اخي. شغلها لي معاك. انا اشغلها لك في البورصه بس برضه هتفضل عوط عوطلي؟ اه عوطلي جاي يا فارس ايه؟ طب يا سيدي هبقى اشوف لك حاجه. ها؟ حرقت الاكل؟ وانا من امتى حرقت لكم اكل؟ طول عمرك بتحرق الاكل لما يكون في قطط. طب امسك كده. بس مفيش فيش كيف اي قطط دي؟ بتتكلم على ايه بالظبط؟ انت نسيت قصه شرم الشيخ ولا ايه؟ ماله بقى شرم الشيخ؟ الله عشان عشان اعرف ايه قصه شرم الشيخ دي بقى؟ اتفضل. ده قصه غريبه. اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. اه نسيتو حكايه شرم الشيخ. اقول؟ هتقول إيه بس؟ هو في إيه اللي حصل في الشيخ؟ انت ناسي؟ ها السنة اللي, اللي فاتت لما كنت عايز أخد دايبن سارة كورس؟ ها والأساس تمع وجي معايا؟ اه كنا قاعدين في الليلة بقى وهنشوي بقى وعاديين هلافن؟ ماشي شوية وقتنا معاديين وبيت لها معاك؟ ها أه؟ أم مولعه على أوراق زي ما انتوا محدش يتحرك من مكان خلى عنك يا حبيبي من عشر دقايق هنقضي مصلحة ونمشي على طول ياريت محدش يتشايع عشان محدش يتعور يلا رجال يلا بسرعة بسرعة دي بسرعة يا رجالة يلا يلا يلا يلا بسرعة بسرعة ما هنش على اتصرف في الثلاث حتت دول قلت ما يغلوش على الباشا مقبول تشكر يا معلم كده بقى 200 باللي وصل لك ايه مش عاجبينك ولا ايه؟ لا العفو بيه بس دماغي راحت في حته تانية حته ثانيه؟ فاكر سعادتك لما اديتني فلوس وقلت لي انزل اشتري لك عربيه يومها تعرفت على واد من دوري بس وعدت من ناس ناس مقصلين يا باشا اهله عندهم فلوس كتير اوي عارف ساعتك انا كنت فاكر كل الناس اللي معاهم فلوس دول ولا أتكلم ريمم. يدوسوا على اي حد بجزمهم. لكن لما قربت من الواد ده دخلت بيته وشفت اهله اكتشفت ان اخر حاجه بيفكروا فيها هي الفلوس. ناس طيبين عمني كويس محدش سالني اصلك بفصلك بس نضاف نضاف عن هذا المكان ونحن نتكلم عن هذا المكان ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عايز تقولي. عايز نحن نحن ظبطتلي الشغلانة دي يا باشا هو هتعيش ازاي محترم زي ما كل الناس عايشه تفتكر انك لو اشتغلت اي شغلانه ثانيه هتعرف تعمل الفلوس اللي احنا بنعملها دي صح ما احنا بنعمل ايه احنا بناخد فلوس الحراميه نستثمرها نعمل بيها مشاريع تنفع البلد وبنقبض عليهم امال انت تعالى قول لي تفتكر انت لو ما معكش القرشين دول كنت هتعرف تبقى في وسط الناس دي؟ يا ابني مش عشان قربت من الناس دي هتبقى واحد منهم. يا باشا الناس دول مش كده. انت لو رحت وطلبت بنتهم هيرضوا؟ ياض انت زي ابني، افهم. عايز تبقى محترم بجد؟ الفلوس هي اللي هتخليك محترم. تيتو تعال هل يفيد هنتصور لا بلاش أنا هات الصور والنبي معلش هات قشورة هاي حسن لك لما تصور زي ما تيجي بقى يلا حضرتك دي نظيف انا ما حطيتش بق فيه شكرا انت لي واقف لوحدك يعني نصيب انا ما بعرفش حد هنا غير فارس فارس دايما بيجيب في سيرتك تيتو تيتو وجع دماغنا يا اخي تيتو <تصفيق> <تصفيق> الله يكبر بخاطرك يا ستي اصل فارس ده اخويا عشرة عمر حبيبي انت اسمك الحقيقي ايه مش عارف اسمك لا مش عارف اسمي وانا عبيط مش عارف اسمي <تصفيق> بس زي ما تقولي كل فين وفين لما بتسالي السؤال ده وف يعني بيبقى في مناسبات معينه اسمك ايه طاهر طاهر طاهر عبد الحي سليم <تصفيق> ها ايه الاخبار بتكلم مع صاحبك طاهر عن اذنك طاهر انت اسمك طاهر اه طاهر عبد الحي سليم هو انا لكش على موضوع طاهر ده طاهر طاهر ده مشروع عمري حلمي من وانا عندي 17 سنه الخرابه دي حلمك الخرابه دي هتبقى حاجه تحفه محدش هيصدق ان المكان ده موجود في مصر بس يا رب يوفقني واعرف اجيب التصاريح بتاعتها طيب ما تدخلني معاك في الليله دي و... ايوه حسن سوري معلش نسيت طب خليك معايا اخش على الناس ده واقول حالا كنت بقول لو تدخلني معاك في الليله دي وزتنا في ديننا ونبقى شركه و... يعني نعرف احسن من اللي ما نعرفوش مش هينفع تيتو انا ابويا نفسه عايز يخش معايا وانا مش موافق افرصت مش قلت لي حاجه اعملها اه بس بعيد عندي يا تيتو والنبي يا جدع انت انت زي ما تكون فاهم ان انا دخل اخربها لك يعني ايوه حسن لا لكم نزلت 12 سنت بس اوركل عشرين لا لا لا ما تبيعش كلمني بكره في المكتب ماشي سلام انت شفت صور الخطوبه بص بص والنبي خلقتك اتم عشان كده ما عايز تصور هي الانسه نور بتشتغل ايه؟ اخصائيه تخاطب. ماوزه يعني ايه يعني؟ يعني بتعالج الاطفال اللي عندهم تاخر. اللي هم يعني ربنا يغفر عنهم متخلفين يعني. بس ما همش متخلفين يا تيتو. طب وفي حد متكلم عليها؟ تيتو النور مش ليلتك. مش هتعرف لا تتسلى بيها ولا هتعرف تتجوزها. طب نتسلى بيها دي وفهمناها. ما تجوزهاش ليه بقى يا عشان هي بنت ناس وانت جربوع. ايه جربوع دي يا فارس؟ ايه؟ انت زعلت ولا لأ يا عم بهرج معاك؟ هظبطك معاها. وانت حر؟ بس بلاش كلمة متخلفين دي قدامها يا عم يا كيم يا خلاص انا لقطتها منك متأخرين. مش هتاني المتخلفين دي. ما تتكلمش معاها في الموضوع ده خالص. بتاع المتخلفين؟ مش هتكلم فيه خالص عليا النعمة انت اللي متخلف. المطعم بتاعها هيكون حاجة تانية خالص أولاً مش هيبقى في دور عليه قوي كده ثانياً مش هيبقى في زباين اثمه زي الجدع اللي قاعد هناك ده لما انت متضايق من مكان قوي كده جبتنا هنا ليه؟ مش أنا، ده تيتو ربنا انا <تصفيق> مش قادرة أتخيل أبداً انكم تعرفوا بعد من ثلاثة أشهر بس فارس، وينك؟ يلا بتاع بسرعه عشان شغل غسالة أنا مضطر أمشي يا جماعة. عندي مشكلة في الشغل. هي مشكلة أي خير؟ غسيل. غسيل أموال. نور، عندك منع لو تيتو يغصلك؟ لا، أوكي. تيتو، خلي بالك من نور. إبه أكلمني بالليل. حضرتك تحب تطلبوا دلوقتي يا فندم؟ آه، تحب تاخد إيه؟ آه. أنا عايز أخد فيليه. بيبر صوص ولا ماشروم سوس؟ ماشروم سوس. سوا أي حضرتك؟ وين؟ حضرتك يا فندم؟ أنا زيها بالضبط إن شاء الله أوكي تحت امر حضرتك شكرا مرسي أنت برجي إيه مش عارف أنا يعني ما ما فهمش في الموضوع ده بصراحة يعني تتكلم جد؟ أه والله يعني ما تعرفش اتولدت امتى لا مش لدرجة عارف بس ما عرفش بقى اليوم اللي اتولدت فيه ده يوافق برجي. إيه أنا هقول أنت أنت أسد الله يحفظك ده من ذوقك، ربنا يخليك يا رب. ونبتي. <تصفيق> كتر خيرك يا. اشمعنى بقى حضرتك اخترتي الشغلانة دي بالذات يعني؟ الأطفال دول اتولدوا كده. يعني مش بإيديهم. في ناس متعتهم في الحياة. مشروع تجاري ينجح، قرية سياحية، عمارة تبني إنما تخيل بقى متعة النجاح لما تقدر تخلي طفل من دول يعيش زي أي طفل طبيعي أنت ما شي ليه ما أكل <السفارس> <غلق> حكي على إيه؟ يعني على الفيلم اللي عملته الفيلم؟ الفيلم إيه؟ التليفون اللي جه لفارس ولازم أمشي دلوقتي قديمة شوية لا يا انت مش فاهمه اللي حصل عموما حصل خير انا مش متضايق. انا هنزل هنا هنا؟ اه ليه؟ عشان انا هنا اه ميرسي طب ممكن طلب لو مش هدايك يعني؟ اتفضل لو ممكن اخد نمرتك ليه؟ يعني لو دازع عليك فانا اسف يعني بلاش انت في ايمالك انت حكايتك ايه بالظبط حكايت ايه يعني انت مين جاي منين منين يعني اه حرقت قصودي آه حددتي من زمان يعني آه انا طلت في في حي شعبي اسمه ورقه الكبش لو تسمع عنه. وبعدين سافرت مع ابويا من الخليج. اديلهم عقد عمل هناك يعني. بعديها بسنتين وثلاثه كده ضربتهم عربيه فماتوا يعني الدنيا ما يعني بعترضش. ساحبت على الكفيل اللي كان واخذ ابويا و... وربني مع عياله وكبرت وعملت فلوس وقلت ارجع بلدي بقى يعني قعدت اعيش هنا. اتعلمت؟ ان شاء الله. ااا آه التجاره اه يعني سافرت واتبهدلت واشتغلت وتعلمت لا برافو برافو قوي آه. أعرف حضرتك بعد لما بيعوز حاجه من قلب ربنا يوفقه يعني انت قريت الكتاب بتاع ساحر الصحراء قريته انت؟ اه قريته فعلا في جمله اثرت فيا جدا لما البني ادم بيعوز شيء من قلبه كل الدنيا تتأمر عليه لغايه ما يحقق هو بقى الاسطوره الذاتيه بتاعته هي كانت مكتوبه كده انا فاكر وفرقت معايا جدا يعني برافو انا لازم انسي تقدر بعد اذنك الله آه. <تضحي> يبقى خدها من فارس باي باي يا سياحية في شرم الشيخ. ومعايا شركة وقال قوي في البلد. هو ده المشروع اللي كنت بدور عليه طول عمري عشان اطلع على المعاش وانا حاطط رجل على رجل. بس في الحقيقة انا عندي مشكلة في السيولة. وانت الوحيد اللي تقدر تحلها لي. ازاي مش فاهم؟ شغلانة بسيطة قوي. شحنة مخدرات جاية من سينا. مكسبها ما يقلش عن خمسة ستة مليون جنيه. اعمل العمليه دي هاتيته واش هطلب منك اي شغل بعد كده الهرشين اللي هتطلع بيهم تقدر تعمل مشروع وتراستق نفسك في ساعتك متأكد ان دي هتكون اخر شغلنا؟ انا كلمتي واحدة تيتو وعد يا إفهم بقى انا مش هينفع اشتغل تاني وصلتني معلومة ان في رائد في امن الدولة عمالين اخرى براي خصوصا في اخر ثلاث اربع مأموريات. عشان كده انا عايز العمليه دي تتم من غير شوشره ولا قلق. يعني في الوقت اللي احنا بنقبض فيه على التجار بالبضاعه تكون انت اخذت الفلوس من غير ولا نقطه الدم فاهم؟ ربنا يستر. فاكر حضرتك موضوع ارض شرم الشيخ اللي اتباعت في المزاد بتراب الفلوس؟ م. اللي اشترى الارض دي يا فندم واحد اسمه عبد الله الصواف. عبد الله ده يا فندم موظف صغير على قد حاله مش لاقي ياكل. هو دخل بالارض دي في مشروع سياحي كبير قوي مع ناس من اللي ليهم وزنهم في البلد. عارف حضرتك مين اللي ساعده من اساسه انه يخش المزاد ده؟ مين؟ العقيد رفعت السكري يا فندم. هو انت يا محمد ما وراكش السكري. يا فندم حضرتك عارف الملف بتاعه كويس قوي. وبعدين شمعنا ده بالذات لكل مأموريات ولازم تنتبه بمصيبه. بصراحه يا فندم انا شاكك فيه يا محمد انت ما عندكش اي حاجه عليه ومش عايزين شوشره على صباطه وخلاص واللي يجيب لحضرتك الدليل ابقى خد اجراءاتك من غير ما ترجع لي مفيش حد فوق القانون تمام يا فندم من عينيا حاضر هحط لك طلب 50000 سهم على 1865 بس والنبي بعت لي فلوس النهارده ثانيه أه واحده بيه ثانيه واحده اخبرك ايه اه ذات ايوبي لا لازم النهارده يعني افضل شيء ان حضرتك تحولهم على ويسترن يونيون عشان الفلوس تبقى في الحساب النهارده ماشي حاضر هكلم حضرتك اول ما نفس باي ها اتفضل يا سيدي ايه ده شيك بروبا مليون دفع اولى ان شاء الله ايدك نقرا الفتحه خلي الشيك على جنب دلوقتي في موضوع اهم عايز اكلمك فيه تفتكر يا تيتو انا بشارك واحد زيك ليه محتاج فلوسك ولا خبرتك أنت رجعت في كلامك؟ بص يا تيتو أنا متخيل الجو الزبالة اللي أنت عشت فيه ومش عايزك تحكي لي عنه أي حاجة بس الفرق بينك وبين أي واحد اتولد في جو نظيف هو أن أنت اخترت وصممت أنك تبقى كده عشان كده أنا يشرفني أنك تبقى صاحبي وشريكي بس في حاجة لازم اطمن عليها لو في أي حاجة في حياتك ممكن تعمل لنا مشاكل في المشروع ده يا ريت لو تقول دلوقتي عشان لو شاركتك واتاذيت بسببك عمري ما هسامحك اسمع يا ابن الناس انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها الا حاجه واحده عمري ما كنت واحد صاحبي يبقى نقرا الفاتحه بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> انت صاحبي ولا ايه أصحبه؟ لا طبعا إيه اللي انت بتقوليه ده تسمي ده ايه مش عارف؟ كلمني كذا مرة كان عايز شورت ليه طريقة كده عاملة زي الأطفال <تصفيق> بصراحة ما قدرتش أقوله لا حسام مختلف مختلف؟ طبعا مختلف معرفة أخويا؟ هو كل شوية كده ساحب لنا على واحد معرفش بيجيبهم منين إيه. أخير مسيس الجراج بتاعنا مش هناكل ولا ايه؟ سرحان في ايه؟ مش سرحان ولا حاجة بس وس... عندي ميعاد واحد صاحبي وعايز ألحقه ده لازم صاحبك ده مهم أوي مش مش صاحبي مش كبير ده عائل صغير عنده تسع سنين تسع سنين؟ صاحبك ازاي يعني؟ يعني وقت صغير لقيته في الشارع مرمي متبهدل كده صعب عليا خدته ورحت معاه بيت وشفت اهله وشفت حالتهم وبعمل مع اللي غدرني ربنا بقى يعني بزوره مرتين ثلاثه في الشهر اجيب له قميص جزمه ادفع له مصاريف مدرسه يعني فعلا؟ اه يعني مجرد لقيته مرمي في الشارع كده عملت عشانه كل ده؟ آه, اه طب انا عايز اشوفه ممكن؟ ممكن اول ما نوصل بيصعبوا عليا أوي. رضا لو فضل في الشارع أكيد هيطلع مجرم. بس ذنبه إيه؟ الجوع والجهل. مش قادر أصدق إزاي الولاد دول متسابين في الشارع كده. يا ريت كل الناس تعمل زيك. مره اشوف لجنه واقفه في الحته دي مش لهم يا محمد يطلعوا الدم رخص. على فين ان شاء الله ساعتك ان شاء الله انا حدير معايا. انا مفهمش بفهمش قوي في مواضيع المطاعم دي بس اعتمادي على ربنا ثم على فارس. ربنا يوفقكم. طبعا لو احتاجت اي حاجه تطلبها مني. بصراحه محتاج. ايه؟ عندنا شويه مشاكل في التصريح يا باشا. لا دي سهله قوي الاوراق وان شاء الله اقدر اخلصها لك. قول صحيح اخبار نور ايه؟ سعادتك زي ما تكون بتقرا اللي في دماغي. ايه اللي حصل؟ بصراحه انا عايز اتجوز الفتر يا باشا. تتجوزها؟ انا اسامح الله قلت حاجه غلط ولا ايه لا ابدا نور تعرف انت مين تفتكر لو عرفتك على حياتك هتوافق يا باشا يا سعادتك ما تعرفش نور نور ما يماش غير البني ادم اللي قدامها يعني مش مش م مش مش اصله يعني طيب مع افتراض انها وافقت يا تيتو مش لسه في صحباتها واهلها يا تيتو الجواز مش بس اتنين بيحبوا بعض الجواز ده حياه كامله واحده تعرف ظروفك وتقدرها تبعتها كنت قدها يا باشا سعادتك مش فاهم انا ونور موضوع تاني، تشغلش بالك انت بس بارك وان شاء الله هي هتمشي مبروك يا تيتو بس ما تنساش تعزمني على الفرح وانا اقدر الفرح من غيرك ما يبقاش فرح يا باشا دلوقتي احنا الشغل اللي بينا خلص خلاص يا تيتو بس انا متاكد انك مش هتنسى تسأل على اخوك الكبير ربنا يطمن عليك دايما يا باشا مع السلامه على فكره انا اسمي رفعت رفعت السكري.. رفعت؟ السكري.. <تصفيق> <تصفيق> مش رمزي و.. قلتلك <تصفيق> مش لايق عليك ياباشا <تصفيق> أنا مش عطلك احنا قلنا بس نيجي نطمن ونسلم عليك هو الحقيقة انا عندي جلسة بس ممكن تحضروها معي والله يا ريت حتى انا عامل حسابي وجايب شوية حاجات حلوة للأولاد طب يلا تعالي تعالي يا ريت طا بره على الباب في ريسبشن ما ينفعش ليه دي اطباق الترابيزات العاديه ومعاها النب تنزل بتاعها امم شوف كده حلوين يا دي. احمد الباب ما بيسبتش وما فيش اوكر كلمت الاستاذ رجب هيجي بكره يعملها على طول ايه رايك حلوين حل... حلوين يا احمد تيتو مش عايز نعاونه نبعتها لحد لا ما مش عايز طب انا لازم أكون عشان الحق اوزع دول سلام سلام يلا يا احمد الله رايح اجيب منهم يونيفورم وارجع لك تاني مع السلامه يا أحمد. مبروك يا طاهر الله يبارك فيك مش يلا بقى أنا اتأخرت قوي آه يا نور اه, آه عايز أكلم معاكي كلمتين كده بص يا ستي الواحد ساعات بيحلم و... وساعات بيشطح كده بأحلامه و... وبيصدقها. أنا الحمد لله آه ربنا حقق لي جزء كبير من احلامي زي زمان انت شايفه هو يعني مطعم صح <تصفيق> آه يعني في المهم يعني ان في في جزء كبير من الاحلام دي ناقص حاجه انا شايفه اهم من ده كله بس و خايف اصدقها هي ايه؟ مش فاهمه حاجه انت ما فهمتيش انا دي ايه من اللي انا قلته كله ها؟ انت ما قلتش حاجه انت قلت احلامي خايف احققها انت عايز تقول ايه؟ عايزه عايزه اكمل نص ديني نص دينك؟ عايز تتجوزني؟ طب سيبنا أفكر شوي انا فكرت قبل اي حاجة لو كان اللي انا قلته ده هيضايقك مني انت عارفة مع ذاتك عندي انا موافقه موافقه علي وحياة أبوكي؟ انا بجد ولا فهماكي ولا فاهمه اخويا انا فعلا مش عارفه انتوا شايفين ايه في الراجل ده عشان هو يشاركوا وانتي تتجوزيه ما في مليون راجل اهو يا اختاري اي واحد منهم على الاقل يبقى زينا يعني وانتي ايه اللي مش عاجبك فيه ايه اللي مش عاجبني فيه قلتي <تصفيق> ايه <عجبك> ده <تصفيق> عاجبني إنه ما فيش راجل زي بريء زي الاطفال قوي مرات بحس انه ممكن يهد الدنيا علشان، وبيبقى ضعيف اوي لما بيبقى محتاج تخيلي لما يبقى كل الصفات دي موجودة في راجل لاول مرة بيحبك آه. لا ربنا معاكي حبيبتي عادل. يا بيه باين عليه من الأول لا طيق المدرسة ولا طيق البيت وأنا قلت لحضرتك قبل كده مفيش فايدة حضرتك تعب نفسك معها عالفاضي وكتر خيرك في اللي عملته معانا والعند ربنا مبيروحش دي مرجعش أربع خمسة أيام سيبك من التلفزيون ده وقوم افتح الباب <تصفيق> ازيك يا رضا؟ الحمد لله بتعمل ايه؟ بتفرج على التلفزيون ازيك يا نور؟ عرفتي توصلي بسهوله؟ ايوه اجيب لك حاجه تشربيها؟ لا ميرسي. اساعدك؟ لا انا خلاص. كنت بعمل له سندوتشين يتعشى بيهم بس. طب عندك لبن؟ جوه في الثلاجة. انا ليه ما جبلوش واحدة وتقعد بيه؟ عشان مسؤولية. الولد محتاج تربية. هتسيبه لوحده عشان تربيه؟ أعمل إيه يعني؟ أرميه في ملجأ؟ اديله ده ارحم التلفزيون شويه بقى عايز الاكل ده كله يخلص مش عايز اسمع كلمه شبعت دي طب ما تعرفيش مدرسه داخلي ممكن تقبلوا؟ في مدرسه في اسكندريه بس مش هيقبلوه ومش هيقبلوا لي بقى ان شاء الله عشان ما بيقبلوش اي حد اه مدرسه ولاد ذوات يعني طب انا هدفع اللي هيدفعوه يمكن اكتر مش كل حاجه بالفلوس امال ايه يا ست النظره <تصفيق> انا ابتديت احس انك مش مجرد بتساعد الولد ده انت في حاجه عايز تثبتها لنفسك لا مش مكسوفه بس ما جاتش فرصه بالنسبه لموضوع رضا في حاجه في دماغي هبقول لك عليها بكره انا ماشيه خلص اكلك كله سلام بكلمك الصبح. لو جاتلك فرصه لك فرصه رب اكون الأكل لدينا فرصه لك ان تكون مسلما لدينا فرصه لك ان تكون بلغ الحجزات أربع أماكن بكرة باسمك، البتاع ده مش مظبوط. عندي مشوار صح وحرجعلك في مشاكل؟ لا مفيش بس ما تنساش المنيوز. ايه؟ المنيوز يا تيتو، ليستة الأكل. أنت <تصفيق> لسه ما حفظتش أخوك ولا إيه؟ معلش. عامل إيه مع نور؟ يعني الحمد لله زي الفل. حكيت لها كل حاجة عنك؟ يعني حلو ده وليد. لو لسه مخبي عليها حاجة قول لها ما تخافش. بتحبك ومش هتخلي عنك. اعمل اللي عليك يا تيتو عشان ما يجيش في يوم يومك. أنت عندك حق؟ أنا هفتكر ماشي. سلام. ما تنساش المنيوز. حاضر. تفتكر أنا جبتك بيتي وكشفت لك نفسي ليه؟ عشان أنا بثق فيك يا تيتو. وعارف انك ما تتمناليش غير الخير. خير يا باشا؟ أنا عايز منك خدمة يا تيتو. في؟ فاكر المشروع السياحي اللي كلمتك عنه؟ أنا كنت داخل فيه بشوية فلوس زائد حتة الأرض اللي سلكتها من الحكومة. المشروع خلاص ابتدى بنيه الظابط يا بتاع مباحث أمن الدولة ابتدى ينخور ورا الأرض كمان. الموضوع ده لو اتكشف هتبقى مصيبة كبيرة مش عارفة لامها الشركة من ناحية والداخلية من ناحية انا فارد ايديده طب والراجل ده ما تعرفش تشتريه تفتكر انا ما فكرتش في كده ده ما يعرفش أبوه والحل الزابط ده لازم يموت وتباني انها سرق. ما حدش غيرك هيقدر يوم بالعمليه دي يا تيتو ما ينفعش ما ينفعش يا باشا انا ساعتك عارف انت بتطلب مني ايه؟ انا ما بقتش انفع الكلام ده يا باشا وبعدين سعادتك وعدتني انك مش هتطلب مني شغل تاني ايوه بس ده مش شغل تاني ده واحد بيدبر لي حياتي وانا عايزك تقف جنبي فاهم اعمل اي حاجه عشانك يا باشا الا دي يعني ايه الا دي؟ انت فاكر نفسك محترم بجد ولا ايه؟ على اللي عملتك وأنا ما أقدرش أنكر جميلك عليا يا باشا. وعايز أقف جنبك. بس واضح إن ساعتك مش قادر تفهم اللي أنا فيه دلوقتي. أنا آسف يا باشا. أنت صدقت نفسك يا روح أمك؟ أنا مش بترجعك، أنا بأمرك. أنت فاكر إنك لو مشيت من هنا أنا هسيبك؟ أنا أنسف لك حياتك، هضمرك إيه رفعت خير؟ في إيه؟ مفيش حاجه مفيش حاجه طلع انت نامي احمد افند فين طاهر واقف فوق واقف لوحدك ليه؟ ازيك يا نور؟ مالك؟ نور أنا محتاج أتكلم معاكي شوية في شوية حاجات نفسي تعرفيها عني حاجة إيه؟ يعني حاجات عني زمان يمكن كنت متجوز؟ لا طبعًا عندك عيال؟ منين بس؟ عندك إيدز نور انا بتكلم بجد مش عايزه اعرف اكتر من اللي انا شايفاه قدامي وبس يا بنت الناس اللي عندي خبر ليك حلو انا كلمت اهلي مش فاضل غير انك تحدد معاك عشان تروح تقابلهم امم امم ايه شكلك مش مبسوط بالعكس ده انا ترجعت رجعت لا ده انا متاخد من الفرحه يعني تقدري تقولي بلمت من كتر ما اتبسطت يعني شكلك مش مظبوط انا كويس طمني انا لازم اروح هكلمك بس ده كتير قوي ما يكتروش على رضا ولا عليكوا طبعا وبعدين خليهم مع حضرتك ما حدش من الظروف وانا هقعد هنا كتير ترخيرك يا شهر ولا شهرين وبعدين ترجع كترخيرة. بيتك على طول بس في ناس زيكم. انت هتبسطت هنا استاذ بس لازم تروح المدرسه كل يوم وتبطل تشرب سجاير وتبطل تهرب مننا طب وامي وخوتي وانا مش هشوفهم هتشوفهم طبعا هيجولك وانت كمان ممكن تروح لهم من النهارده بس لو سمعت الكلام اتفقنا؟ ماشي يا رب فيا احنا بقى نتوكل على الله. حب حتى النظاره لو في اي حاجه بيكملنا ان شاء الله مذاكره ونوم بدري وهنسمع الكلام شوفك تاني امتى قريب يا حبيبي هتلاقيني بقى ازورك على طول بس زي ما قلت لك انا سايب راجل ها مش اي راجل رجل محترم مؤدب بيسمع الكلام وما بيعملش مشاكل اتفقنا؟ نعم. اتفقنا اتفقنا اتفقنا لو في أي حاجة هتصل بك إن شاء الله إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام شرفتونا السلام إن أنتِ مطمنة للناس دول؟ الناس دول انا اعرفهم من سنين <تصفيق> ناس غلابوا على قد حالهم هيعرفوا يتعاملوا معاه كويس انا حاسه ان تغيير المكان هيظبط في حاجات كتير طب انا حيوان لو عايز ازيك اجيب لك امر ازاله صرصار. ده انا فعاسك تحت رجليا عايز تفهمني لك مالكش دعوه اللي بيحصل ده. ومع ذلك كده كله هيتحل ترخصها اعملها لك الفلوس هاديها لك انا اللي في ورطه لازم تساعدني عشان اعرف اساعدك اهدا يلا تعال تعال أنا السبب في اللي حصل، عارف، عشان مرضيتش أرجع للوساخة، أنت خسرت المطعم بتاعك انا خسرت كل حاجه عندك حق انت مالكش ذنب هم اللاتيني ليه؟ أقول لك جدي كان بيشتغل ترجمان في الصعيد، جدتي بقى كانت جاية مع فوكس سياحي من أمريكا اللاتينية، وشافوا بعض وقعوا في حب بعض بعد قصة حب عنيفة، واتجوزوا وخلفوا أمي، أمي خلفتني وعشان كده سموني راضي اللاتيني، اللي ما بتلاحظش في كلامي كده سنة لاتيني على كده يا راضي أمك حلوة أنت هتغلط ولا إيه؟ مش عايز أسمع صوت كنت بتجوز تيتو مان لا صحيح انت مش ناوي تشتغل تاني؟ لا يا سيدي مش ناوي يعني ايه؟ حد يجي له فرصه زي دي مع راجل تقيل ومضمونه ويرفضها؟ طب تتبطر على النعمه يا تيتو هي النعمه اني ابقى حرامي وقتها كده كده انت حرامي ورد سجون بس ممكن تبقى حرامي وجعان او مرتاح ومعاك فلوس اقول لك ايه؟ انت حمار مش فاهم حاجه وانت يظهر لسيتو الجوع عشر 10 دقايق وتبقى مدور العربيه وجهز تطير يلا راضي رايح فين؟ <تصفيق> عملت ايه يا تيتو؟ يا رفع الدين عملت ايه؟ ما قدرتش ما قدرتش تعمل ايه يا روح امك؟ يا تيتو انا هفرجك انا هرجعك السجن تاني لو هرجع السجن تاني يا رفع الدين مش هرجع لوحدي هنرجع أنا, أنا وأنت سوا. دي مين السجن يا كلب يا قاطع ابن الكلب. أنا عندي ورقة يقعدك بقيت عمرك في السجن. كلمك طول الليل امبارح ما ايه حصل حاجه انا مش عايز اعرف حاجة افتكرت الموضوع مش مهم قلت عليهم انهم ملهمش ذنب، كلامك ده اللي شجعني وحسسني انك ممكن تقبليني، اقصد يعني ايه تقبلي اللي واقف قدامك مش في الملف انا فعلا قلت انهم ملهمش ذنب كل لازم نساعدهم ونقف جنبهم قبل ما يبقوا مجرمين بس مش معنى كده ان انا اتجوز واحد مني. mm -hmm. لا أنا نوال أيوه نوال الولد ما من المدرسة الحقني شوفولي لي هو راح فين بلد دي. من إمبارح دور عليه شوفوا راح عند مامته ولا راح فين أنا حجاني طب اهدي ما جاش البيت ايه دي وأنا هتصرف ايه شوفولي لي أرجوك سبب واحد في الدنيا خليك تفضل كده أنت عارف أنت بتعمل في نفسك إيه؟ أنت مش عارف تقدر تقول لي إيه اللي عاجبك في الزبالة اللي أنت عايش فيها دي؟ أنا النهاردة موجود بكرة مش موجود مش هتلاقي حد يقف جنبك Zeg het ik maar. انا الصواف طبعا عفوا ده زميل دراسه قديم طب وايه علاقتك بمشروع شرم الشيخ لا انا ماليش اي علاقه بمشروع شرم الشيخ امال كنت بتزور الموقع كتير ليه ده لان عبد الله الصواف بيحب يستشيرني يستشيرك الراجل اللي انت حتى مش فاكر اسمه يوم 13 ديسمبر اللي فات كان عندك ظبطيه الاثار بتاعه الفندق دي ضبطية عادية جدا احنا فوقينا بالمجموعه دي طلعوا شويه تعالوا مسجلين ولسه وما اسمه تيتو أنا طلعت له أمر اعتقال، 48 ساعة ما تحت طب ده الفندق وضرب النار اللي حصل في عملية المخدرات بتاع طريق السويس ومخزن سلاح الدراسة. تقدر تفسر لي يا سيادة العقيد ليه المشاكل دي كلها بتحصل في مأمورياتك أنت بس؟ دي مشاكل عصابات مع بعضها إذا كانت سلاح ولا مخدرات ولا آثار. إنما إحنا الحمد لله بنعمل شغلنا وربنا بيكرمنا. وبعدين هو أنا متهم بحاجة ولا إيه؟ أنا حاسس إن أنا في رسمي. دي مجرد دردشة يا ريفا الله اذا كانت دردشة سيادتك يبقى المفروض سيادة الرائد يكلمنا باحترام شوية سيادة العقيدة انا محترم وانا عارف حدودي كويس محمد سيادة اللواء حضرتك تأمرني بأي خدمات تقدر تتفضل بعد اذنك يا تفضل اتفضل سلام يا سيادة الرائد ازيك يا تيتو؟ في خبر سمعته من على اصحابي. رمزي هيبعت لك شويه عيال بلطجيه عشان يخلصوا عليك. امتى؟ مش عارف بالظبط. اول ما هعرف امتى هكلمك. خد بالك من نفسك يا تيتو. تشكر راضي. يا عم احنا اخوات. تيتو لو احتجت اي حاجه بكلمني، خد بالك من نفسك ها؟ سلام يا برنس. عارف كل حاجة ومخبي عليا لا ما كنتش عارف حاجة بس كنت حاسس كانتش فرقة معايا ليه؟ عشان تيتو اللي في الملف اللي معاك كده ايه خير تيتو اللي احنا نعرفه تيتو النهاردة بقى حاجة تانية يمكن اكون انا وانتي السبب انه بقى حاجة تانية عشان كده ما ينفعش نتخلى عنه الملف ده وصل لك البيت عشان تيتو رفض يرجع للي كان فيه مش عارفه افكر مش عارفه اعمل ايه هس... ينور يا نور اسف لو انا السبب في اللي انت فيه. الملف اللي انت قراتيه ده انا كنت شايفه حاجه صغيره. هايفه ملاش معنى. وانت اللي حسستيني بكده. بس خساره. طلع مجرد كلام. ما تقولش كده انت بيا من غيري كمل. بس ما قدرت نور أنا جريع عشان يبدي كده دي عب كل فلوسي في البنك كتبتها باسمك. الفلوس دي عشان رضا قريت خلي بالك من المو. يمكن اللي ما قدرتيش تعمليه معايا ربنا يقدرك وتعمليه معايا <تصفيق> كان نفسي <تصفيق> كان نفسي كل حاجه تمشي زي ما كنت عايز حاجة أنت معاك عنوان الظابط واسمه. كرر لك حاجة إيه بس يا تيتو؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ فارس أنا متشكر على كل اللي أنت عملته معايا. العفو يا سيدي، عموماً أنت ما تشيلش هم. مريح لك كده يومين وكل حاجة تبقى زي الفل. نرجع نركز في المطعم تاني وتوصل اللي أنت عايزه إن شاء الله. إيه يا عم في إيه يا تيتو؟ تيتو في إيه؟ زمان وأنا في السجن في حدوتة قريتها أكتر من 100 مرة فارس. مقريتش غيرها. تحكي عن واحد عاش طول عمره يحلم بكنز موجود في مكان بعيد ونفسه وصل ويوم ما وصل اكتشف ان الكنز في الرحله. في الناس اللي عرفهم حبوهم وحبوه. يريد كل الناس زيك يا فارس. بالعكس كل الناس زيك انت. Here